النهارده معايا حاجه حلوه قوي هتعمليها بكل بساطه وكمان من غير ما تسلق معاكي في قلب السلق وانت بتسلقيها هعمل لكم النهارده الحمام المحشي فريك بطريقه سهله وبسيطه وازاي كمان تطلع اللون بتاعه اللي إنتي شايفاه ده زي المحلات بالظبط هجيب اول حاجه هبدا بيها هي الخلطه بتاعتها هحط طاسه على النار احط فيها معلقتين زيت كبار وهنزل فيهم بالبصل اه وهحط مع دي بصليه كبيره مفرومه وطبعا ناعم وهحط بقي ايه الكبد والاونص بتاعت الفريك بتاعت الحمام وهقلبها كويس جدا مع حبه ملح وحبه فلفل اسود وهديها بس ايه تشويحه حلوه كده احس الي هي استوت معايا هبدا انزل بالفريك اللي انا كنت ناقعان مده نص ساعه وصفيته كويس جدا و <hesitation> وهقلبه عليه رشه ملح ورشه برضه فلفل اسود واتأكد ان الملح بتاعه مظبوط هقلب بقي المكونات دي كويس جدا مع بعضها وهبدا اجيب الحمام بتاعي طبعا الحمام بتاعك لما بتيجي تشريه من عند الراجل طبعا هو بيقطعه لك واهم حاجه يعني ما تجيبش بقى الحمام من عند الراجل يكون مقطعه ومهروله كده يعني يكون ماسك نفسه وكمان بتنضفيه بقى تحت الحنفيه كويس جدا وبتشيلي اي حاجه فيه تعمل زفورة طبعا انتوا عارفين تنظيف الحمام زي الفريك زي الفراخ زي كل حاجه بس وهبدأ بقى ايه هكون بقى ايه مسلقة طبعا الزور تحت في البطن بتاعه عشان هبدأ احشي الفريج بتاع الحمام بكل بساطة اهم حاجة في الحشوة انت تحشي الفريج كده بالراحة في قلب الحمام عشان الحمام ما يتقطعش لان لحمته رقيقه جدا يعني ارق من الفريخ بكتير فهو انت بتحشيه تخلي بالك عشان ما يتقطعش معاك عشان يطلع معاكي مظبوط وزي بتاع الراجل بالظبط فهتبدأ بقى بصي بتحطي بقى كمان في الزور بتاعها تحشي كويس جدا في قلب الزور طبعا زي ما انا قلتلكو انا الزور كنت طبعا موسعة بقى الزور والبطن عشان خاطر ابدأ احشي في البطن واخليه كده طالع زي ما بتجبيه جاهز من برا طبعا احضر بقى المية بتاعته هتكون فيها بصلايا وطماطمايه وورق لورا وملح وفلفل اسود بس ولو عندك حبة هنا هتحطي مفيش خلاص يعني اهم حاجة ل... ما الطماطم دي دي برضه بتشيل الزفاره في قلب الشوربه ، وهنزل الحمام واحده واحده زي ما انتوا شايفين لأن الحمام عامل زي المنبار بالظبط بيقفل من عند الرقبه بسرعه اول ما بتنزليه في مياه سخنه هو بيبدأ يقفل كده ايه بصوا بصوا الزور قفل مسك مع بعضه من تحت مطرح مع حشيت برضه بدأ يقفل طبعا عشان اجي احمره هجيب بقى كوبايه لبن او معلقتين لبن كبار وهحط فيهم رشه فلفل اسود وهبدا ادهن الحمام بتاعي بالطريقه اللي انتم شايفينها دي وهكون مجهزه زيت على النار بيسخن كويس جدا عشان انزل فيه الحمام على فكره الحمام اللي بتشوفيه اللون بتاعه ذهبي وحلو وهو المحلات بتعمله بالطريقه دي بتدهنه باللبن كده زي ما انتو شايفين عشان يطلع لونه ذهبي بصوا هو في قلب الزيت عشان برضه ما تفكروش ان انا بضحك عليكم في الوصفه بصوا لونه دهبي ازاي في قلب الزيت طبعا اللبن بيديله وش حلو قوي وبيديله طعم تحفه يعني بيخلي طعم الحمام ذات نفسها جلدها وطعمها كلها طعمها حلوه بس بتبداي بقى تشوحيه بالطريقه دي كده في قلب الزيت آه على الجناب ومن الظهر ومن البطن لغايه ما تتاكدي ان لونه كله بقى لونه ذهبي زي ما بتجيبيه من بره وبقى هنا وشفا ودي كانت طريقه الحمام المحشي فريك معايا يلا لايك وشير كتير قوي للفيديو واقول لكم باي باي واشوفكم على خير في وصفات جديده من وصفات مطبخ يلا مع السلامه